Tericianu, atac la electoratul lui Iohannis, atâta îi duce mintea. Celim Popescu Tericianu Presubliniere dintele Senatului sublinierei al ALDE, că ce presubliniere dintele Claus Iohannis nu are niciun interes politic să o revoce pe sublinierele Fadna sublinierei să ia mesuri cu privire la abuzurile din justicie, pentru ce electoratul se vrea sânge pe precipitatea. Atâta îi duce mintea, pe votancii lui Iohannis Neff, Afirmat Tericianu, adugând ce acest lucru se întâmplă în ciuda faptului ce unii dintre votancii presubliniere dintelui sunt oameni cu pregătire. Ei vor se va sunge pe părăcii, spectacolul cetul sublinierelor. Atâta în din democrație a mai afirmat liderul Alde